नमस्कार हूँ भूतिया हिरल आप सवनु ऑनलाइन लेक्चर मा मगत करू आज ना टॉपिक अक्षमता માનસિક પ્રક્રિયા કરવાને અસમર્થ બનાવે જેના કારણે બાળકોનો બૌદ્ધિક વિકાસ યોગ્ય રીતે થતો નથી અને તેઓ અમુક મનોવૈજ્ઞાનિક વાર્તનિક અને શારીરિક સમસ્યાઓ અથવા બીમારીનો ભોગ બને છે अक्षमता धराता लक्षणों एक लगभग अठार वर्ष सुधीना विकासात्मक समयगा अक्षमता लक्षणों आवा तेमना मुश्केली अनुभवता करता हो तरह आत्मविश्वास ओछो हो चार आवायन क्षमता व्यय कक्षा बाबज ओर 5. ભાષા વિકાસ સામાન્ય બાળકો કરતા ઓછો થયેલો હોય છે છ આવા બાળકો સાર્થક રીતે તર્ક ચિંતન અને કલ્પના કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે માનસિક અક્ષમતાના કારણો પેલું છે અકસ્માત અમુક વખતે અકસ્માતને કારણે માથા પર અથવા મગજ પાર આઘાત લાગવાથી બાળકના મગજ પર અસર થાય છે જેના કારણે તે આંશિક અથવા સંપૂર્ણ મગજ પર નિયંત્રણ ગુમાવી દે છે क्रियाओ बने बीमारी अमुक वक्त गंभीर बीमारी लाबी बीमारी मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक बीमारी ने कारण बाड़क न मगज ना पूरत विकास ના કારણે તે અમુક અથવા તમામ પ્રકારની માનસિક ક્રિયાઓ કરવાના બાળક પર હંમેશા રાખતા હોય છે જેના કારણે તેનો માનસિક વિકાસ યોગ્ય રીતે થતો નથી અને તેઓ માનસિક બીમારીનો ભોગ બને છે જે છેવટે માનસિક અક્ષમતામાં પરિણામે છે હવે છે માનસિક અક્ષમતાની કક્ષા अति गंभीर अक्षमता है छत्तीस एकवन व अल्प मानसिक अक्षमता केवन सड़साठ वच्चे हो मानसिक अक्षमता धरावतापन व्यूह व्यूहरचना શાળાઓ આપવા માટેની વિશિષ્ટ તાલીમ મેળવેલા શિક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે અને વિશિષ્ટ પદ્ધતિઓ દ્વારા તેમને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે સૌ તો તેમના શિક્ષણ માટે વિશિષ્ટ તાલીમ પામેલા શિક્ષકોની નિમણૂક क्षमता धराता मददरूप थी जी बा ने, ने आवा शिक्षण मददरूपारी सोप તેમની સાથે શિક્ષકોએ અમુક સમયાંતરે ચર્ચા કરવી જોઈએ આવા બાળકો ખૂબ જલ્દી થી ખીજાઈ જતા હોય છે અને અથવા સામે વ્યક્તિની વાતો તરત સ્વીકારતા નથી તેથી શિક્ષકે ખૂબ જ ધીરજ સાથે આવા બાળકો સાથે મૌખિક આંતર કરવી જોઈએ શિક્ષકે હું કુછડીયા રૂપી આજના આ ઓનલાઈન લેકચર માં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આજે આપણે અક્ષમ બાળકમાં જોવા મળતી ડિસ્કલેક્ષિયા ખામી વિશે વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું સૌ જોઈએ ડિસ્કલેક્ષિયા અર્થ અમુક વખતે બોલવાની ક્ષમતામાં અવરોધો પેદા કરે છે ડિસ્લેક્ષિયા એટલે કે ડેવલપમેન્ટલ રીડિંગ ડિસઓર્ડર ડીઆરડી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે આ રોગને કારણે વાંચન કરતી વખતે અક્ષરો ઓળખવામાં અમુક વખતે તો તેને અક્ષરો અને આંકડાઓમાં ચિત્ર વિચિત્ર આકૃતિઓ દેખાતી હોય છે પરિણામે તે યોગ્ય રીતે વાંચન નથી કરી શકતું ડિસ્લેક્ષિયા કારણો મગજમાં થતી માહિતી પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે જયારે બાળકોને અક્ષરો કે અંકો પહેલી વખત શીખવવામાં આવે છે ત્યારે તેની સામે અક્ષરો લખીને અને બોલીને રજૂ કરવામાં આવે છે જેમ કે બોર્ડ પર ક લખીને સાથે સાથે અક્ષરો અને અવાજ એટલે કે સાંભળેલા અક્ષરો એક સાથે જાય છે અને ત્યાં એ બંનેનું સંકલન અને જોડાણ થાય છે તેના મગજમાં અક્ષરનું પ્રત્યક્ષીકરણ થાય છે ત્યારબાદ બાળકની સામે તે અક્ષર લખીને રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે તેને બાળકોના મગજમાં આ બંનેનું યોગ્ય રીતે જોડાણ નથી થતું તેથી તેની સામે જયારે લેખિત સ્વરૂપે ફરીથી એકનો એક અક્ષર રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે તે ભરતા અક્ષરો બોલે છે અથવા તે સાચી રીતે વાંચી શકતું નથી અક્ષરો વાંચતી વખતે બાળકને ભરતા અક્ષરો દેખાય છે અક્ષરો જોઈને બાળક તેને ઓળખી શકતું નથી તેના મગજમાં અક્ષર અને તેના ઉચ્ચાર વચ્ચેનું જોડાણ થતું નથી તે ઉચ્ચાર આધારે અક્ષરને ઓળખી શકતું નથી અને અક્ષર વાંચી ઉચ્ચાર કરી શકતું નથી બાળક લાંબા મંદબુદ્ધિના નથી હોતા તેમનો બુદ્ધિઅંક ઊંચો પણ હોઈ શકે છે ત્યારબાદ તેમને ફક્ત વાંચન લેખનની મુશ્કેલી હોય છે બાકી બધી રીતે તે સામાન્ય બાળકો જેવા જ હોય છે ત્યારબાદ અમુક કિસ્સામાં તો તેઓ કોઈ ક્ષેત્રમાં પ્રતિભાશાળી પણ હોય છે ત્યારબાદ લક્ષણોને કારણે તેમને વિશિષ્ટ સમસ્યાનો સામનો પણ કરવો પડે છે ડિસ્લેક્ષિયા રોગગ્રસ્ત બાળકોની અધ્યયન સમસ્યા ડિસ્લેક્ષિયા રોગગ્રસ્ત બાળકો સમસ્યા એટલે કે અધ્યયનમાં તેમને પડતી મુશ્કેલીઓ નીચે જણાવ્યા મુજબ છે તેઓ સાહજિક રીતે વાંચન કરી શકતા નથી તેમને શ્રુત લેખન કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે લેખિત વાક્યોનું સરળતાથી અર્થઘટન કરી શકતા નથી પરિણામે તેમની અધ્યયનની ગતિ મંદ થઈ જાય છે તેઓ લઘુતા ગ્રંથિ અનુભવે છે તેઓ કલ્પનામાં રાચતા હોય છે તેથી એટલે કે તેઓ વાર્તનિક સમસ્યા ધરાવતા થઈ જાય છે આ રોગને કારણે તેઓ એકલવાયા બની જતા હોય છે તેમની આ સમસ્યા દૂર કરવા માટે તેને વિશિષ્ટ રીતે શિક્ષણ આપવાની જરૂર પડે છે તપાસ થવી જોઈએ તેમની સમસ્યાનું નિદાન કરીને તેને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ આપવું જોઈએ ત્યારબાદ શાળામાં જ તેમને માટે વ્યક્તિગત શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ ત્યારબાદ તેમની બુદ્ધિક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના માટે અલગ અભ્યાસક્રમની રચના કરવી જોઈએ ત્યારબાદ બાળકોને તેમની પોતાની સંભાળ લેવા માટેનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ આવા બાળકો વધુમાં વધુ પ્રમાણમાં સામાજિક આંતર કરે તે માટે તેમને સામાજિક પ્રશિક્ષણ આપવું જોઈએ એટલે કે તેમને સામૂહિક રમતો પ્રવાસ પર્યટનો અને સમૂહજીવનની પ્રવૃત્તિઓમાં જોડવા જોઈએ નેક્સ્ટ તેમને લેખન વાંચન અને નિરીક્ષણ કરવા માટેનું વિશિષ્ટ પ્રશિક્ષણ પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવાની તક મળે ત્યારબાદ આવા વિષયોમાં મળતી સફળતાને કારણે તેમના આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ થશે અને સરવાળે તેઓ ધીમે ધીમે અન્ય વિષયોમાં પણ રસ લેતા થશે ત્યારબાદ તેમને શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય આપવું જોઈએ ત્યારબાદ વર્ગખંડમાં તેમની સંખ્યા મર્યાદિત હોવી જોઈએ ત્યારબાદ તેમના મા બાપને પણ તેમના ઉછેર માટેનું માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ ત્યારબાદ તે ઉપરાંત મંદગત મંદગતીના બાળકોના શિક્ષણ માટે જે કોઈ પણ પગલા અગાઉ સૂચવવામાં આવ્યા છે વધુમાં જણાવવાનું કે તારે જમી પર ફિલ્મોમાં જે દર્શીલ સફારી રોલ છે તે આ ડિસ્લેક્ષિયા બીમારીથી પીડાતો દર્શાવવામાં આવ્યો છે જે શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ જોવી જોઈએ થેન્ક યુ